El Jordi Baranguer va ser director de projectes de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació entre els anys 2000 i 2003. És el període del naixement de la xarxa de telecentres de Catalunya. Com va néixer la xarxa catalana de telecentres? Bé, de fet, el, el, el motiu de, de és, que és la, la xarxa de telecentres va ser degut a, a que hi va haver hi un acord parlamentari del 2001, en el qual es deia doncs, que calia, s'instal·la al govern, que fes una, una, un esforç inversor per, per, per posar punts d'accés eh, públic a internet. Eh, abans del 2001 hi havia hagut eh, actuacions eh, més o menys eh, inconexes, que, que havien de, de motiu propi, per exemple, doncs, el 2000 ja seria, eh, i crec que abans s'havia creat la xarxa de punts Òmnia, hi havia alguns centres de teletraball, perquè per exemple el, de, el més antic de tots el pioner, que va ser televall, es va, es va inaugurar oficialment no ho recordo el dia 8 de setembre del 2000. Uh, i, I llavors, a, a partir d'aquí amb aquestes iniciatives, d'altres que, que també la, les diputacions i, i, i els ajuntaments amb les biblioteques havien posat també ordinadors per accés a internet a la, a la xarxa de lectura pública de Catalunya, bueno, hi havia doncs, una sèrie d'iniciatives. Llavors doncs, el que es tractava era de, de, de fer-ho a l'engròs, no? fer-ho fer d'una manera més, més potent i, i, i incrementar la, la ràtio de... de de, de punts d'escrits públics d'internet per a habitants. El que vam pensar era, bueno, després hi havia un, un, va haver un acord de govern en el qual va, es va instar la, la secretaria doncs, que féssim eh, aquesta, eh, aquest projecte que ho vam batejar amb el nom de, de Nodat, fent servir la paraula llatina de Nodat, que és eh, bueno, de nuar, no? saber aprendre a, a, a lligar. No? i i clar, quan vam plantejar que, que vam veure clarament on era de què eh, tu podies estendre i repartir molts ordinadors per tot arreu, però que si no només feies això, això, això, eh, això tenia la... no tenia cap sentit perquè es acabaria morint avarem mateix, no? Que el secret era no només fer això, sinó també, eh, Crear, crear xarxa i la manera de crear xarxa en aquell moment doncs vam pensar que, la, que era aprofitar el que ja hi havia o sigui, aprofitar la xarxa social que estava generada al voltant dels punts òmnia i que el que volia era eh, combatir l'exclusió social a través de les, de, la, de les TIC i després aprofitar la, la xarxa de teletreball que el que volia era eh, fomentar l'equilibri territorial i evitar que la gent jove hagués de marxar de zona, de les zones de muntanya i, i del Pirineu doncs per, perquè des d'allà poguessin, poguessin treballar. No? Hem de crear aquestes un projecte de distribució i de suma de, del que ja hi havia i, i posar-hi el que faltava, però que llavors estigués lligats amb aquest nòdat d'aquests centres dinamitzadors, que hi hagués, hi hagués xarxa, que en aquests centres hi haguessin persones que dinamitzessin i que fossin capaces de, de, de, de, crear, de crear xarxa, de crear activitat, i que, i que quan algú anés allà eh, en, un, en un punt d'aquests que no fos allà, eh, no estés sol, sinó que tingués acompanyat i tingués ajuda. No? Al final, veient deu anys després el que ha passat, veus que, que no, la devia, la, no ens havíem equivocat gaire, no? perquè de les tres que hi havia, la, aquest concepte de teletraball, tot i que ha canviat molt, i el concepte social t, uh, continua, continua persistint i sembla que és el nucli de la, de la xarxa TIC actual. No? Continua sent vàlid el projecte original deu anys després? la funció que jo penso que que aquests, aquests centres o aquestes de centres o que centres TIC ha de tenir és no tant potser la, la, la, la, la de proveïdor tecnològic de de, de, de o sigui de, de, de gadgets per connectar-se, que això ara ja fortunadament doncs ja tothom eh, però sí que, sí que continua tenint, penso, el paper important de, de dinamitzar. I dinamitzar es pot fer en els temes socials, doncs, eh, impulsant la creativitat o la innovació, i sobretot penso que el paper dels, dels centres de teletreball, a part d'aportar recursos i suport, és també eh, fomentar la innovació i actuar com un centre d'innovació tecnològica en aquests entorns eh, allunyats de zones de muntanya i que, eh, que facin servir la tecnologia com un referent doncs, per esportar per fer créixer, per, per, per tenir oportunitats i un, i un lloc de, de, de, de caldo de cultiu per fer sortir eh, iniciatives i projectes innovadors. Que jo penso que aquesta és la finalitat que hauria de tenir. Per tant, quin hauria de ser el futur de la xarxa Puntic? El valor que, pot, que, que ha de portar un Puntic és el d'ajudar amb, amb com utilitzar tota aquesta tecnologia per per fer créixer projectes per activar l'economia per poder fer queixer la cultura i i per manar bueno, altres coses per exemple un dels, dels efectes que vull destacar és que la presència que el català té a Internet, no només amb el domini propi del, del Pucat, que això ja va ser un èxit espectacular, però sinó també perquè per la presència i l'activitat té que té, eh, que té el català a Internet. No? Llavorss eh, tot això, no va no, dir que no és, no és mèrit de ningú sinó de, de, de molta gent i de molts col·lectius i bueno, potser això també de, dels punts TIC eh, i va, va contribuir. Quin paper han de jugar els dinamitzadors i dinamitzadores en aquest procés de canvi? És un element clau. El que passa que també hem de tenir en compte que, a veure, això ja ho dic com a, com a, com a teleco i com a, com a director d'una escola que fem, que fem enginyeria de telecomunicació, no? que, que, que cal també que aquests dinamitzadors i, i a nivell social la, la tecnologia s'incorpori. Jo, jo, jo moltes vegades dic que, que que Catalunya és un país que... Que, eh, que, té, eh, que, té, que té cultura tecnològica... millor dit, que té cultura d'usuari eh, de, de superusuari tecnològic, però que no té una cultura tecnològica, és a dir, està bé i és necessari saber usar la, la, la, la tecnologia però cal tenir també un concepte més bàsic de, de, de què és el que podem esperar de la tecnologia això no, vol, no vull dir que aquí tinguem, vulguem tenir un, un exèrcit d'enginyers de, i que tots siguem enginyers o, o un de cultura diria que, que volíem un, que tot que tu ja fos estès ple de pianos i de pianistes sinó que el que, el que es tracta és de que ha d'haver-hi gent que, hi hagi, que, que, que sàpiga què és el que es pot esperar de la tecnologia. Si tu, si tu tens, eh, saps el que li pots demanar, segur que llavors pots construir coses sòlides i pots tirar, eh, fer aquest salt endavant. Llavors aquesta figura d'aquest dinamitzador no dic que hagi de ser una ja, enginyer, que segurament no ho ha de ser, però sí que hauria de ser una, una persona que, a part de tenir una visió global, tingués una, un, so, un sòlid subtract de substracte tecnològic, no només tecnològic, sinó també de, de, de, de temes d'economia, de sociologia i d'activitat empresarial i de comunicació, perquè al final eh, si vols dinamitzar ho has de fer-ho en tots els àmbits de manera global, no només en un o dos. I això és difícil, però, però jo, jo crec que hi ha ja gent capacitada per fer-ho, com ho has Per acabar, com a part del projecte original, què pensa del funcionament i repercussió de la xarxa avui en dia? La veritat és que sí, em sento, em sento satisfet i em sento rejuvenit, no? perquè perquè després de 10 anys, doncs, eh, primer que, que, bueno, que us hagueu recordat, doncs, doncs la veritat és que m'ha fet molt, molt, molt, molt feliç. No? I, i, i, bueno, I una mica també perquè, a veure, jo jo quan em vaig incorporar a la secretaria, estava professor en aquesta, en aquesta universitat, i llavors bueno, sempre, sempre teníem la... Els enyers de Tco sempre tenim la, la, la, la, la mania de, que, de que, bueno, hem de fer coses per la societat. que no? hem d'estar més presents. No? I llavors, bueno, va haver-hi aquell moment que per casualitats diverses vaig tenir l'oportunitat doncs, de poder anar a, a, a, la, a la Generalitat en aquest cas del govern ens doncs, a, a fer una sèrie d'tivivitats. No? I llavors, al final, Veus que, bueno, que allò que, que, que havies après a la universitat, que després les empreses també has practicat i que al final veus que ho vas poder eh, posar en marxa a, a nivell, a nivell de, de, de país i que, bueno, que no ho devies fer tan malament perquè alguna cosa ha quedat. No? Per tant, això jo, eh, més satisfet ja no està.